Dan Andronico de Sfimbeaz pe Covesi, după turul de forc, putem vedea care este valoarea ei real pentru ambasade. După un adevărat tur de forc în care sublinierea Fadna a venit cu explicații, după acuzațiile formulate de Daniel Morar cu privire la protocoalele de cooperare cu SRI, Laura codruca Kovesi se confrunt sublinierei cu replici dure. Una dintre ele vine chiar din partea jurnalistului Dan Andronic. El susține nu doar ce procurorul sublinierei F minte când vorbe subliniere de despre protocoale, ci ce o face cu semintatea celui care crede. Mai mult decât atât, Andronic are cuvinte dure linierei pentru caporalii de presă care ar încerca să o apere pe Covesi în tot acest scandal. Marea problemă la Covesi nu este ce minte, ce vorbete azi despre un protocol despre care ieri spunea ce nu există, ce încearcă să explice inexplicabilele ilegalități prin stupizeni semantice. Și ce o face cu sumintatea celui care crede. Aici putem vedea care este valoarea ei real pentru ambasade. Pse Marea zbatere a caporalilor de pres vizează implicarea cât mai multor oficiali în aprobarea protocoalelor. De la morar la Tericianu. Cu alte cuvinte, ca să o scape pelulua de merturie mincinoas, o bag la grup infracional. Fraierilor. Scrie Dan Andronic pe Facebook.